اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کسی بھی درجے کا مجرم ہو چھوٹے درجے کا ہو یا بڑے درجے کا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کوئی عام آدمی اس کو سزا دے جو مجرم ہے اسلام کہتا ہے اس کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے قاضی اس کے بارے میں فیصلہ کرے اور قاضی جو فیصلہ کرے وہ سب لوگ اس کو مانیں اور اگر قاضی کے فیصلے پر اتفاق نہ ہو یا اس کو تسلیم نہ کوئی کر سکے یا یہ سمجھے کہ فیصلہ غلط کیا گیا ہے تو وہ اسے بڑی عدالت میں چلا جائے حاکم وقت کے پاس چلا جائے اور اپنے مکمل دلائل دے کے اور اس معاملے کا فیصلہ کروائے پھر بھی اگر فیصلہ اس کی مردی کے خلاف ہوا یا نا حق فیصلہ مسلم ہو گیا تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو بس مان لیں معاملہ اللہ کے سپرد ہے فسل اللہ حق اپنے حق کو اللہ سے مانگو اب مثلا یہ گستاخ رسول کے معاملے میں اگر عدالت فیصلہ کر دیتی ہے کسی واقعی گستاخ کو بری قرار دے دیتی ہے تو پھر آپ اح... زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں یا بڑی عدالت کی طرف رجوع کریں بس آپ خود اس کو سزا نہیں دے سکتے